Okej, okay. så i den här så skal vi se på noe som heter parallax scrolling som er en måte å skape en illusjon av romlig dybde ved å bruke todimensjonale bilder Så vi kan ta en titt på det här. Så hvis vi går på Wikipedia så får vi se den veldig vakre animasjonen her Det här er ett eksempel på parallax scrolling Det er rett og slett, vi har en bevegelse her men der vi har ulik hastighet på ulike elementer så vi ser er at den forgrunnen her beveger sig mye raskare enn mellomgrunnen, som igjen beveger seg mye raskere enn bakgrunnen, og da får vi en følelse av at her er det dybbede i bildet. Det ser ut som at den bakgrund her, eller mellomgrunnen, ligger mye lenger bak enn forgrunnen, for det er sånn det ville sett ut i virkeligheten, eller ikke akkurat sånn her da, men i hvert fall sånn det ser ut i virkeligheten, at ting som er lenger vekk fra oss beveger sig saktere når vi kjører sidelengs. Så vi ska prøve å gjenskape den animasjonen her Så vi skal bare bruke de samme bildene som, som man finner på Wikipedia Så jeg har laget en som kaller seg oSqueezy oh Så da kan vi prøve bare å bare tegne et bilde først da Tegner det her Da lager vi en variabel som heter exempel Cloud Image. Så det skal være en new image. Der har vi en ny kommando som ikke vi har sett før, men den ska vi se på en del senere Nå har vi laget et nytt bilde, og så må vi se si at vi skal bruke det bildet her Så skriver vi cloudimage.src Det står for source, som den sier hvor er bildet, eller hva slags bilde skal du bruke Da kunne vi lagret den här på harddisken, og så bare skrivet her linken til harddisken Eller vi kan bare linke direkte til det här på nettet, så hvis vi høyreklikker så vi her Copy Image Location Og Så kan vi bare legge den linken i to sånne hermetegn Og da ska den få den linken Og hvis vi da skriver ctx.drawImage Så kan vi skrive CloudImage 0,0 Så da sier vi at vi skal tegne CloudImage på koordinater 0,0 Så hvis vi ser här da så får vi bilden vart. Så det första det är x-koordinaten och det andra det är y-koordinaten. Så sys vi ändrar de så ser vi här att det är det, det punkte uppe här som specificerar vad som är koordinaten till bilden. Och då kan vi bara ändra det tillbaka sån. Så låt oss bara pröva att lage et bilde för var av de här så vi bara kopierar det som vi har här og så kan vi kalle den for, han kallar det för vegetation eller ho så det där veg-image og da må vi skrive her veg-image.src Vi må finne ut hvor dette er den, og så bare linker vi in eller kopierer in linken og så gjør vi det samme for, for bakken Vi kan kalle det for ground ground och vi finner ut hvor den er den, og vi jeg den teksten här med det faktiske bildet Og da kan vi tegne alle de tre bildene Så da tegner vi Cloud Image, vi tegner Veg Image og vi tegner Ground Image Og da ska det bli den scenen vår, og det ble det, det ble veldig flott Rekkefølgen av tegningen er viktig her, så er det viktig at det som skal være bakerst blir tegnet først hvis vi for eksempel bytter på de to her, så vi tegner, tegner vegetasjonen etter ground Så vil ground bli tegnet først, og så kommer det over, og det ser jo feil ut da Så det er den rekkefølgen som vi må tegne i Og så ska vi rett og slett bare endre x-koordinaten til hver av de, de bildene her Skal sende de bort venstre, med forskjellig hastighet så la oss bare se hvordan det kan se ut når vi endrer x-koordinaten til et bilde. Så vi kan vi lage en variabel som heter x som er 0. Og la oss si at vi ønsker å flytte den mot venstre med 25 pikseler i sekunde. Da kan vi skrive x minus lik 25 gange dt. Så vi skriver minus fordi at vi skal trekke fra 25 for, for hvert bilde. Og så tar vi här og tegner cloud image på koordinat x, og da ser vi her at den beveger seg bortover. Men det er et lite problem her. La oss bare tegne den skyen, så ser vi det bedre. Og problemet er at når vi tegner den bortover her, så blir det jo et veldig hvitt område. Det var jo ikke sånn så ut her. Her hadde vi jo et kontinuerlig skyllag, men det har vi jo ikke her da. Og for å se vad som skjer her, og vad vi ska gjøre med det, så kan vi gå her til Smart Notebook Så her har vi skjermen vår Så kan vi tenke oss at här er bildet av skyene da, det er bare et blått rektangel Og etter som vi flytter den bort hit, så blir det et tomt område her Og det er jo litt kjedelig da Det er en veldig enkel måte å løse det på Det er rett og slett å bare bruke to bilder i stedet for ett Så i stedet for at jeg har ett bilde här som jeg flytter her så skal jeg starte med at det har to bilder, der jeg plasserer det ene rett utenfor skjermen, og etter hvert som det beveger sig bortover, så bare flytter jeg det bortover med samme, samme fart, hele vei inn bortover her, helt det bildet her kommer akkurat utenfor skjermen, og det neste bildet da, så tar jeg rett og slett og bare flytter den tilbake hit, og så bare fortsetter vi sånn. Og så gör vi det samme med den når den kommer hit, da er den här kommer vi vi den tillbaka hit. Så låts först bara ta og se vad den vi kan gjøre det med att tegna två i istället for ett. Då ska jag lägga en x variabel till. Jag kallar den ena x1, den andre x2. Och den ska börja här. Så koordinaten här, det är ju canvas.width. Det er canvas width. Og så må vi gjøre det samme her på begge to da, endre begge med 25 Så vi tar x1, x2, og så tegner vi den ene på x1, den på x2 Och da ser vi her at vi faktisk tegner begge de skyndene Jeg vet ikke om det er synlig på videon, men her så er det en liten sånn tynn strek, det er jo ikke så veldig fint og grunnen til at vi får den tynne strekken har litt med hvordan denne tegner, for etter hvert som vi endrer koordinaten, så prøver vi å tegne på halve piksler. Ja, det, det finnes jo ikke noen halve piksler. Så det vi skal gjøre er å runde av det her til et helt tall. Så vi skriver math.round. Så vi runder det her av. Math.round. Og så ser vi da hvordan dette ser ut. Og da så det bra ut. Jeg så en liten glipp her en gang. Å, oh, der. Oi, en liten glipp. Det kan vi faktisk fikse med å ha en bit liten overlapp. Så i stedet for å på Candlest Width, ta og ha litt overlapp mellom bildene. Bare så er jeg på at vi ikke får den der finnestreken. Så nå er det faktisk at ligger ligger bittelitt over hverandre. Nå ser vi her at, at det faktisk ikke var så ille. Nå ser det her veldig fint ut. Så vi ska gjøre det samme for de två andre bildene, men der vi må bare endre x-koordinaten til de med en litt annen hastighet. Og her ser vi at vi har jo fortsatt det problemet med at vi har to bilder, men vi sjekker jo ikke, vi gjør ikke noe med de når de kommer utenfor. Her, vi gjør ikke noe med de, vi må jo ta den tilbake hit og da må vi jo legge en if-setning da, så hvis x-koordinaten er mindre enn, ja det blir vel minus canvas width da, for 0 er jo här så det blir jo langt ord til minus, minus canvas width, så ska vi sende den fram hit, og jeg skal gjøre det ved å legge på to ganger lengden til skjermen, for da legger vi på lengden en gang, da havner vi här legger vi på en to ganger, da havner vi där og grunnen att vi jeg på lengden og ikke bare sette den til å være her er at det ikke blir noe kluss med det der overlappet, altså at det ikke plutselig blir en sånn strek som det Så ja, da må vi ha en if-setning da If x1 er mindre eller lik, ja, hva vi hadde vist da, minus canvas.width Så ska vi ta og øke den med to ganger canvas.width Også må gör det samme for x2 Och låt oss bara öka hastigheten på det här för bare bara se at det här faktiskt fungerar. Så släpper vi vänta så lenge Oj, der var det faktiskt fortsatt lite omlapp. Aston fixar vi det kanske vi skal ligga till den där lilla här. Syns det så som mer än en pixel men eller kanske är det er en pixel, ska vi se nog så det blir här nu. Så her må minus Det så det riktig så fint ut Det gikk veldig fort i skyen av den, men da ser vi altid at det her fungerer okay. La oss bare fjerne den så vi skal plassere på den skyen og gå over Men her kommer vi til å få ganske mye unødvendig kode Her får vi seks såna if-setninger, vi får seks sånne såna taillene koder og så får vi, vi få se600ædringe positionsskoder og det er faktnes kunde Det had ikke fart så gæ det her si vi bare har sex objekter men la oss se si at vi hade ett land som har hun vis objekter. Da blir det bre de ganske håøst og legge in en sån kodessne for varta objektene. Hade ikke varirt fint om vi kunde bare hat en sån här. At vi hade bare den en av här. Så vi oppdaterte, nå kan jeg legge den etter her så vi endrer posisjonen, sjekker om den ska endre placering og tegner den, og så gjør vi det for alle sammen men der vi slipper å skrive en egen kode for hver av dem og det kan vi gjøre ved å legge alle de tingene som vi skal tegne her i en liste og så bare jobber vi oss gjennom hele lista og gjør akkurat den samme koden på alle elementene i den lista Och da ska jeg gjøre en litt annen ting også og det er å lage vær av de elementene som ett objekt i JavaScript. Så i JavaScript så har vi muligheten til å lage variabler som inneholder andre variabler. La oss for eksempel si at vi hadde en posisjonsvariabel. Da kan vi bruke to sånne praktiser som det her. Og så kunne vi spesifisert andre variabler som skulle være inkludert i den variabelen. Så i en posisjonsvariabel så ville vi kanskje hatt en x-variabel og en y-variabel, som jeg har satt her til null. Og da kunne vi fått de variablene ut ved å skrive navnet på hovedvariabelen pos, altså .x, eller pos.y for eksempel. Så jeg skal gjøre det for de objektene, og for hver av de objekten her så har vi et bilde, vi har en hastighet som vi må spesifisere, og vi har en x-koordinat. Så jeg skal det litt mer generelt, så jeg skal lage det som en funksjon der, ja, hva skal vi det her? Objekt. Där vi kan spesifisere vilket bilde vi skal ha, vad x-koordinaten skal være, og hva farta ska være i x-retning. Så i den funksjonen så skriver jeg this.img. Når den koden blir kjørt så vi jeg lage objekt og legge til img til det objektet. Det ska være den img som vi sender in og så skal vi ha dis.x like x, og dis.vx like vx. Og så kan jeg her skrive for eksempel var cloud like new objekt, cloud image 0 og 25. Og da blir det laget et objekt som heter cloud, som har variabelen img, x og vx der img blir CloudImage, x'en blir 0 og farta blir 25 Men jeg skal faktisk gjøre det enda mer generelt igjen, så jeg skal lage en liste som heter objekts Det skal være bare en tom liste, eller tom array Og så skal vi dytte nye variabler her, der vi lager bare de som generelle objekter Så vi skal lage et objekt som har en bilde CloudImage, den har x-koordinat 0 og fart 25 så trenger vi en t som starter på canvas-with Så trekker jeg fra ena her, bare for å gjøre at vi slipper de der stripene Så gjør vi det to ganger til her Men där vi på den här bruker veg-image Veg-image Og på den siste, ground-image Og så må vi sette litt annen hastighet på det her, så la oss si at vegg skal ha hastighet 100 for exempel. Og ground skal ha hastighet 400 for eksempel, det er slik at man kan prøve seg litt frem med så kan jeg här lage en forløkke, der vi bare går gjennom Hele den lista Så jeg skal først bare lage en variabel som lagrer lengden av lista Og så lager vi da en forløkke Der vi går gjennom hele lista Så i stedet for å skrive x1 like 400 ganger dt Så i stedet for å skrive det här, så skal vi gjøre det på hvert objekt Og bare for å ikke måtte skrive objekt hele tiden Så skal jeg lage en variabel som heter o Eller ob Så kan vi skrive her at ob er lik objekt nummer i i den lista, for i-en den starter jo på 0 og teller oppover, og så tar vi da og bare endrer x-koordinaten til det objektet med farta som vi spesifiserte ganger med dt. Og siden vi har spesifisert forskjellig fart her, så vil den ta hensyn til det at når objektet er en vegetasjon, så er det den farta vi endrer med, og er det en ground, så er det den farta vi endrer med. Og så trenger vi den koden här da. Så hvis ob.x er mindre enn canvas-width-minus-1 .x Legg til i x-koordinaten to ganger canvas width 1 Det er egentlig alt vi trenger den denne Og så kan vi legge til den tegnekoden nå Skal vi se, da legger vi den der Så da er det ob.img og ob.x og da ska det fungere Hvis ikke vi har krøllet det helt til her Det finner vi fort ut av. Så la oss gå her og så bare oppdaterer vi denne här. Og det här så da riktig så fint ut Så nå går vi gjennom hele en lista, la oss bare oppsummere hva vi har gjort her Vi har laget en funksjon der vi kan lage et objekt som har en EMG-variabel, en X-variabel og en VX-variabel Så lager jeg en tom liste har vi objekter och så dytta jag in ett nytt objekt där den ene hade cloud image som IMG 0 som X-grid och 25 som fart. Och så så en till men där vi hellre satt den X:en att vara eh punkten här. Och så gjorde vi det samme for för de andra här men där vi brukte andre bilder og andre hastigheter. Och så går vi bare igenom hela listan. Så vi säger att OB är objekt nummer i i en starter på null och teller opp til lengden av av hvor mange objekter vi har, og så bare endrer vi x-koordinaten med vx dt, där vx er spesifisert for hver av de objektene. Vi sjekker om den er utenfor bildet, utenfor skjermen, og hvis den er det, så sender vi den bare tilbake inn hit, og så tar vi og og siden vi dytter de her in i den rekkefølgen her så blir også det her tegnet først, og så de her, og så det her til slutt. Så det her blir tegnet faktisk også i riktig rekkefølge med å gjøre det på denne måten her. Og her ser vi også at for å gjøre det her så får vi jo flere ting, vi får jo om dybde, som er jo en del av matematikken, og så får vi til og med litt fysikk her også, for her har vi jo, har vi jo s er lik v gange t, forflytning er fart ganger tid, så her får vi faktisk flere elementer inn, samtidig som at det her kunne vært en del av ett større projekt, for exempel for å lage et spill da. Du kan ha noe som kjører bortover, og så har vi her illusjon av dybde i det spillet. Så det var alltså parallaxing, som er en måte å skape en illusion av romlige dybde ved bruk av todimensionale bilder.